Jarduera fisikoa sustatzeko pertsona guztientzako kirol programek garrantzi handia dute, baina badira, beste aukera batzuk. Hedabideak eta internet erabili gizartea hiztzeko. Jarduera aktiboen bidez, natura zaindu eta gozatzeko ekintzak. Osasun zerbitzuak jarduera fisikoaren ebaluazioa eta gomendioa eskaini. Egunero eta maistasunez jarduera fisikoa bermatu ikastetxeetan lan arloko sedentarismoaren aurkako programak. Emakume gehiago aktiboak izateko ekimenak. Jarduera fizikoak gizarteratzeko eskaintzen dituen aukerak aprobetsatu. Turismo aktiboa bultzatu. Iri diseinu eta azpigituretan pertsona guztientzat jarduera fisikorako bidezko aukera seguruak aintzatartu. Joan etorri aktiboak errazteko neurriak eta komunitatearekin lan egin. Tokiko irtenbideak bilatuz, gizartearen talde zabalak mugitzeko. Guzti hauek dira jarduera fisikoa sustatzeko aukerak. Mugiment, pertsona aktiboak.